Lærer vi alle sammen på samme måten? Svaret på det er nei. Individene de er forskjellige. Noen mener at det finnes noe som heter læringsstiler. Andre mener at det er bare tull. Pedagogene Dønn Dønn lagde på sent 70-tall til i 80-tall denne læringsstilsmodellen som kalles for Dønn Dønn-metoden. I dønn-dønn læringsstilsmodell så hadde man visuell læringsstil, det vil si disse som typisk liker å lese seg etter kunnskap og klarer seg ganske godt med det på egen hånd. Så har du de som er kinestetiske, de som gjerne liker å være litt i bevegelse, du har disse som er taktile, de som liker å ta på og føle i en læringssituasjon, og så har du de som er auditive, de som liker å høre seg etter kunnskap, diskutere eh, kunnskapen for å lære det. Og nå skal vi få en egen personlig historie fra meg. I det herrens år 1996 så var jeg student på årskjennet idrett eh, og der skulle vi ha anatomi og vi skulle lære oss alle muskler og skelettdeler i kroppen på latin. Jag startade upp, det ska jag ju säga så att jag har dyslexi. Startade upp, började läsa i boka, och skönte inte så mycket. Prövade igen, skönte heller inte så mycket. Och så ett vart så skönt jag att jag hade ett problem for jeg klarade inte en gång att danne ordbilder av dessa latinska ord i huvudet för jag hade inte några referenser mot latin från tidigare. Och da var jag nästan på väg att ge upp. For så tenkte jag at jeg måtte få mig en studentassistent som jag måtte betale for å lære meg dette her. Men til slutt så fant jeg en teknologisk løsning som hjalp meg masse. Det jeg gjorde, det var at jeg troppet opp bak i auditoriet etter å ha spurt foreleseren om jag fick lov til å filme alle forelesningene i semesteret for å lære meg dette her. Det var jo en stor insats fra min egen side. Jeg satt på bakgrunns med et svært, VHS-kamera og filmet alle forelesningene. Og så gikk jeg hjem, og så så jeg disse forelesningene om igjen og om igjen, og hørte da læreren si disse tingene, og på denne måten så lærte jeg meg stoffet. Jeg tok selvfølgelig notater, pauser og spurte tilbake underveis. Så på måte så ble jeg da religiøst overvist om delvis to ting, at filming av forelesninger er en riktig ting, og det andre var at jeg har sannsynligvis en auditiv læringsstil. Så når jeg ble lærer selv, så tok jeg i bruk denne teknologien. Fra 2008 så binte jeg å filma alle forelesningene mine for å gjøre de tilgjengelige for de studentene som måtte trenge de. Og det gjorde jeg helt til 2016 når jeg gikk over til å i steden gå over til mer flipped classroom undervisning og senere så gikk jeg over til bare nettundervisning. Men jeg tenker sånn at uh, hvis vi tar frem dette bildet, så er det som sånn, hvorfor i all verden kaster en forelesning som kanskje en tredjedel eller en fjerdedel av studentene våre har en kjempenytte av senere. Jeg ble etter hvert involvert masse nasjonalt i forskjellige sammenhenger på forelesningsopptak, og det man så på alle universiteter og alle høyskoler, det var at når det nærmet seg examen så gick bruken av forelesningsopptak skikkelig tilvers. Det viste seg at studentene brukte forelesningene for å repetere inn mot examen og da langt fra bare de som har en auditiv læringsstil. Det vi så, det var jo at de fikk mer ut av forelesningene nærme eksamen enn underveis i semesteret. En problemstilling for alle oss som underviser, det er jo at vi ønsker at studentene skal forberede seg for undervisningen, men alt få gjør det. Når de kom til eksamen, da hadde de lest fagpensummet, og da fikk de på en måte også mer ut av forelesningene. Og veldig mange de sa, at de sporte tilbake og så vanskelige ting om igjen. De pauset forelesningene for å ta notater. Jeg har fått en del tilbakemelding fra studentene mine, at når de fikk forelesningsopptak, så digga de det mer enn det med de vanlige forelesningene, for i de vanlige forelesningene kunne de ikke pause foreleseren for å ta notater. Hvis de ikke skjønte noe, så kunne de ikke spole tilbake for å ta det en gang til. I 2013-2014 så skrev jeg min masteroppgave som hadde tittelen Hvordan opplever studentene lærernes egenproduserte videoer som læringsressurs. Och i denne masteroppgaven, som du ser en link til en video på bånd av siden her, så så vi selvfølgelig på forelesningsopptak, men vi såg også på korte filmer, så det er sagt. Vi gikk gjennom åtte grupper på fem forskjellige universiteter og høyskoler som hade tilgang til stor grad av videobasert undervisning i det semesteret de var inne i. Och det vi så, det var at konklusjonen, den var jo at faktisk hele 90 var svært fornøyd, eller fornøyd, med bruk av video i undervisningen. Det vi også fant ut, det var at eh, hvis de skulle få velge hvilken type undervisning de skulle ha, så var det kun 4 prosent som valgte bare den traditionelle. Og det vi så var den absolutt mest dominante, som var nesten tre fjerdedeler, det var en kombinasjon, det vi da ofte kaller for blended learning, det at en kombinasjon av face-to-face -face klassrumsundervisning og at en delundervisning, gjerne da formidlingsdelen, skjer på video. Vi så også på hvordan eller hvor ser du på disse videoene. Og vi konkluderte med at det ikke var den hypotesen at de sitter på bussen og på trening og på jobb og ser dette er som en beating. Det vi så er at veldig mange av studentene de følte tradisjonelle studievanner, så de satt hjemme stille og rolig og så på disse videoene. Vi så også på hvilke deviser de brukte, og da så vi at i veldig liten grad så var det at de satt og så på smarttelefoner veldig mange brukte PC'er, eventuelt nettbrett, til å se på disse filmene. Vi så at studentene trakk frem dette här med flexibilitet det at de kunde se video når de ville, og ikke minst dette med å kunne ta pause, spole frem og tilbake. Det var det mange, mange som fremhevet, og selvfølgelig også dette med å repetere fagstoffet. Vi stilte studentene spørsmålet om hvordan opplever du ditt læringsutbytte av hvert gjennom bruk av video som læringsressurs. Og som dere ser av grafen her så var det 85 av studentene som var på positiv halvdel i forhold til att det syntes det var nyttig for egen læring ved bruk av video. Til slutt i masteroppgaven så lagde vi en modell som skulle vise bruk av video, og det sier jeg helt klart vår egen modell. O där vil jeg bare til slutt si at forelesningsopptak, det var jo den nederste nivået. Jeg mener at hvis du holder en forelesning, så bør du gjøre opptak. Men studentene liker enda bedre hvis du lager kortere, dedikerte videor. Og så kan du også bruke kortere, dedikerte videor, där du faktisk stiller en del kontrollspørsmål i multiple choice, kanske etter video. Og så har vi dette nivået som heter adaptive læring, og det betyr jo at du får sånn, kunstlig intelligens, big data, at studenten blir presentert for det læringsobjektet som den lærer bäst på, basert på erfaringer fra tidligere bruk. Og det blir jo ty, ty for eksempel da, hvis vi setter meg tilbake i tid igjen, så ville ett godt adaptivt læringssystem, den ville presentert videoer for mig for at jeg skulle lære ett fagstoff godt.